رب ربطالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فی جناتی یا تصاع جو جنتی ہوں گے وہ سوال کریں گے انل المجرمین گنہگاروں سے مجرمین سے یہ قرآن مجید کی آیات کا صرف ترجمہ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سالا کا کم فی سکر کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کی آگ میں چلایا کس چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا کون سا عمل تھا جس وجہ سے تم جہنم میں جلیں پھر جو جہنمی ہوں گے جو گنہگار ہوں گے وہ آگے سے بکار اٹھیں گے چیخ کے کہیں گے کہ کال و کو من المسلی کہ جب ہم دنیا میں رہتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پھر ولم نہ کو نتعیم المسکین ہمارے پاس مال و دولت تھا رب علیٰ نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی ہوئی تھی تو ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم ان کا خیال نہیں کرتے تھے اس وجہ سے خالق کے کائنات نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا آج نماز کے اوپر بات ہوگی اور جب بھی اس طرح کی کوئی بات میں اپنے موضوع میں شامل کرتا ہوں صاحب و یقین جانے خوف سے میرا دل دھڑک اٹھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ہم جیسا گنہگار بندہ قیامت والے دن رب تعالی کے سامنے کیسے حاضر ہوگا رجیب قرآن مجید کی آیات احادیث مبارکہ اقوال صحابہ اور یہ ہمارے سامنے ہر روز کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج نہیں تو کل تیری جوانی کا سورج ڈھل جائے گا آج نہیں تو کل تیری زندگی کا دیا بجھ جائے گا حضرت جی بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اس زمین پر حضرت سیدنا نا اب بکر صدیق رد اللہ تعالیٰ انبو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان اگر آپ جیسے بہادر دلیر سخی اور نرم مزاج صحابہ کرام نہیں نہ رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے صاحب ہم نے بھی جانا ہے یہ حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر ہر روز نہ بندے کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بندے تو مجھے بھول گیا تو مجھے یاد نہیں کرتا لیکن میں ہر روز تجھے یاد کرتی ہوں اے بندے تیاری کر لے میرے پاس آنے کے کیونکہ آج نہیں تو کل تجھے سب چھوڑ جائیں گے کوئی طرح اپنا نہیں رہے گا تیرے بچے تیری بیوی تیرا باپ تیری ماں تیرے بہن بھائی رشتے دار سب کے سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اکیلے میرے پاس آنا ہے تو ذرا تیاری کر کے آنا اور حدیث مبارکہ حضرت جی حضور پاک لیہ صلاحۃۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا گنہگار ہوگا اس کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا سب سے پہلے جو اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جب اس کو دفنا کے قبر پہ مٹی ڈال کے لوگ چلے جائیں گے تو وہ قبر کی دونوں دیواریں جو ہے نا آپس میں مل جائیں گی قبر کی دونوں دیواریں آپس میں مل جائیں گے اور اس کی ہڈیاں جو ہے نا ایک دوسرے کے اندر حضور پاک کی حصہ لاتو السلام نے اشارہ کر کے بھی بتایا یہ ایسے ہے نا یہ اس طرح ہو جائیں گے آپس میں ایسے ایک دوسرے کے اندر جڑ جائیں گے پھر کشادہ ہوگی پھر اس کا جسم جوڑا جائے گا پھر ویسے کیا جائے گا اور پھر ہر بندے کو قبر کے اندر اس کے اعمال کے مطابق جو اس نے عمل کیے ہوں گے اس کو اس کی جزا دی جائے گی اگر گنہ بندہ ہوگا ہم جیسا برے عمل کر کے گیا ہوگا تو اس کے اوپر بہت بڑے بڑے عذام مسلط کیا جائیں گے صرف. اللہ Ou اکبر